اللہ رالمین نے یہ فرمایا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ قرآن پاک ان رحمت ہی وسیعت اللہ شہید قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہو گئی ہے ہر چیز کو اس میں گھیرا ہوا ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اس لیے انسان کو چاہیے فلان جس طرح کی مرضی ہے جیسے مرضی ہو جائے لیکن اس کو اللہ کی رحمت سے نامید نہیں ہونا چاہیے انبیاء کی اللہ رب العالمین نے باتیں ذکر کی ہیں قرآن پاک کے اندر وہ کس قدر اللہ کی رحمت کے رحمت سے پر امید ہوتے تھے اب اس سے بڑی کیا بات ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کا دیکھ لیں آپ سر یوسف میں دیکھ لیں یقوب علیہ السلط و کہتے ہیں انجیت ری حیوس لن تو فن دون میں یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں مجھے یوسف اب کہاں کس وقت ان کو کنویں میں پھینکا گیا پھر نکال کے کہاں سے کہاں چلے گئے تو بیٹے جو ہے وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی اگر تم یہ کہو کہ یہ نہ کہو کہ یہ پاپا پہن کر پھینک گیا ہے اور اس طرح کی باتیں تم مجھے نہ کرو تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں جاؤ یوسف کو ڈھونڈو ادھر سے تم یوسف و باقی والا تیسرو یوسف کو ڈھونڈو اچھی طرح تلاش کرو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا انہو لا روح اللہ, اللہ, اللہ کافر صرف کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں یہ کافروں کا شیوہ ہے وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں مومن اور مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی نامید نا ہو اور ابراہیم علیہ السلات السلام وہ کیا فرماتے اللہ العالمی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ جب پھر بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو کیا فرمایا تم رحمت ربی الون جو گمراہ قسم کے لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کی اندر یہ چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو نہ ہو جتنی بڑی سے بڑی تکلیف کیوں نہ آ جائے بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ آ جائے بڑی سی بڑی کوئی مشکل کیوں نہ آ جائے لیکن اللہ کی رحمت لحاظ ہے وہ کچھ نہیں ہے اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا اللہ کو دور کر اپنی بیماری ختم کر دے اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے انسان کو اپنی مشکل کو نہیں دیکھنا چاہیے اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہیے انسان اپنے اوپر فیصلہ کر لیتا ہے لیکن میرے محترم بھائی اللہ کی رحمت کے حساب سے انسان کو سوچنا چاہیے اس کے مطابق <coughs> اب ذاکر علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بزنے. کہنے لگے اللہ انزم ان میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وشتہ الراہ خشیبہ سر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے شولے مارنے لگا ہے زبید ہو گیا بال زبید ہو گئے گیا بے کرم بے شکی ہے لیکن میں تجھے پکارنے سے بے نسیم نہیں ہوں اور اس حالت میں اللہ سے بیٹا مانگ رہے اولاد مانگ رہے ہیں یہ ہوتی ہے امید کہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں تو لہذا اس بات کے اوپر ایمان اتنا مضبوط تھا عقیدہ اتنا راسک تھا اللہ سے بیٹا مانگا پھر اللہ نے دیا تو میرے محترم ادیث بھائیوں قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی میرے بندوں کو یہ کہہ دو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا جس کے گناہ بہت زیادہ جنہوں نے اپنے جانب پہ بہت زیادہ ظلم کر لیا اشرف و علّہ الفسین اپنی جانب پہ بہت زیادہ ظلم و زیاتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ اصلاۃ و السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو پہنچے شرک نہ کرتا ہو میں اتنی ہی رحمت بھر کر لے ہوں. اتنی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت کے ہاتھ کچھ کوئی چیز مش... اللہ کے ہاں میں مشکل نہیں اگر رحمت کا دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جو ہے وہ قیدی تھے نبی علیہ السلام کے پاس تو قیدیوں میں ایک عورت تھی وہ دیکھ ہی, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کوئی بچہ اس کو نظر آتا ہے اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ چھاتی پہ لگاتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے پلانے لگتی نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا اتر تاری دہنار کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکتے واحد تک درو اللہ تت رہا. اس کے اندر یہ طاقت بھی ہو کہ اس کو نہ پھینکے یعنی اس کو مجبور اور ہراساں کہ تو اس کو آگ میں پھینک مجبور نہ کیا جائے یہ خود اپنے مرضی سے اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا یہ تو کسی کا بچہ نہ اٹھا کر اپنی چھاتی پہ لا اپنے بچے کو کیا یہ عورت آگ میں پھینک سکتی تو صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ارحم البادی ہے اللہ اس عورت سے کئی گنا بڑھ کر اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے تو میرے محترم بھائی ہو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر بڑھ رحیم ہے یہ اللہ کی صفت ہے پرانے پاک کے اندر ہزاروں جگہ پر اللہ نے یہ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم حد بخشنے والا ہے بے حد رحم کرنے والا ہے رحمٰن اور رحیم یہ اس کی صفتیں ہیں تو اتنا مہربان اور اتنا رحیم جو ہے وہ رحمت والا رب انسان جو ہے وہ اس کی رحمت سے بالکل ہی نا امید ہو جائے یہ تو کفری اس لیے اس کو جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں میں نبی علیہ السلام نے شرک کے ساتھ گن اللہ حکم اکبر القبائل میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بنا الشرا کو بلّن تمہر بل رحمۃ اللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو مایوس ہونا محول رحمت، اللہ دیمہ کنت و شرح رحمتہ اللہ کو ذات ہے کہ جو بارش برساتی ہے اور اس کے بعد کے لوگ اس کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں ممبا دما کنت بارش سے نا امید ہوتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں پھر اللہ بارش برسا دیتا ہے اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے اس لیے میرے محترم مدید بھائی زندگی کے کسی بھی موڑ کے اندر جتنی پڑی کوئی پریشانی آ جائے مشکل حالات آ جائے پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت پریشانی کو نہیں دیکھنا بلکہ اللہ کے رحمت کو دیکھنا میرے اپنے ساتھ ایک واقعہ میں بچے کو لینے گیا اسکول میں چھٹی میرے جیب سے جو ہے وہ موبائل نکال لیا کسی نے نہیں پتہ چلا کہ وہ کس نے نکالا کیسے پتا نہیں چلا مجھے کہاں گیا جمعے کا دن تھا جب میں نے دیکھا کہ میں نے جمعے کی تیاری کرنی ہے کچھ دیکھ لوں دیکھا تو موبائل ہی نہیں دی. گیا تو میں نے سکول میں دیکھا ادھر گیا میں نے اندر بتایا تو انہوں نے کیمرے وغیرہ بھی چیک کیا پھر دو بندے ہیں انہوں نے موبائل نکال لیا میں <تضائف> نے <سؤال> مجھے ایک بھائی نے یہ بتایا ویسے تو مجھے بھی پتا تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ پڑھو اِن للہ اِن لاہ ماں خاطہ ان لہ جنّی مصیبت ہی وہ عقلی افلی خیرمن یہ دعا ہوتی ہے اگر کسی کو مصیبت پہنچے اللہ اس کا نیم بدل عطا کرتے ہیں اللہ تو قادر ہے نا اللہ تو لٹا سکتا ہے مردہ کو مرے وقت زندہ کر سکتا ہے اللہ بنجر دین یا کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سبزیاں اگا رہے تھے تو کون سی چیز ہے جو اللہ کے ہاں مشکل ہے مجھے تو پتا تھا مسئلے کا لیکن اس کے بعد سے جو ہے وہ مجھے اور تقویت ملی میں نے پڑھنا شروع کر دیا پتہ نہیں ہے وہ کہاں گیا کون لے گیا کوئی میں نے اس کا کچھ तरह اسی طرح جو ہے وہ کرتے کرتے جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ ایسا بھی آیا کہ وہ بھائی سے رابطہ تھا کوئی تعلق تھا اس نے کہا کہ بھائی اپنا نمبر پیسے رپورٹ آپ درج کرا دو قسمت میں ہوگا تو میرے کو رپورٹ درج کروا دو حدیث کا سبب پڑھا رہا تھا مجھے بھاورپور سے فون آیا کہ بھائی آپ کا موبائل فلان جگہ پر پڑا ہوا ہے وہ جا کے لے اللہ رحمت ہے بندہ اللہ کے اوپر یقین تو کرے حدیث کے اوپر اُمر سلم اللہ تعالیٰ کا جو بڑا بڑا ایمان فل واقعہ ہے آپ بھائیوں نے شاید سنا ہو, آپ کے علم میں ہو کہتے ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے میرے خامت تو مجھے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کاغذ ہوگا اس سے بہتر اور کون سا ستاب ابالبی تن حاضر اللہ رسول اللہ سب سے پہلا گھرانہ یہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اس سے بہتر تو مجھے کوئی نہیں لگتا اب اس سے بہتر مجھے کون سا خاوت ملے گا بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا میں نے اس میں عمل شروع کر دیا اللہ نے ابو سلمہ سے بہتر نبی علیہ السلام کی زوجیت میں جگہ دے دی اور نبی علیہ السلامۃسلام کی بیوی بن گئی سلمہ سے بہتر ہے کہ نہیں یقیناً بہتر ہے اللہ رب العالمین کی راہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر یقین کریں اللہ کے رحمت اتنی بڑی ہے اور مایوس نہ ہوں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بڑی بڑی پریشانیوں کا جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں امید نا امید نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جاب بھائیوں کو بعض القرب القی تو السلام علیکم